صفحه اینستاگرام ما رو حتما دنبال کنید آدرسش رو میتونید از سایتمون servatior.com ببینید این ویدیوی 91 هم هست و اگر میخواین از ما حمایت کنید بهترین روش حمایت ارسال این ویدیو در سایر شبکه های اجتماعی معرفی ما به دوستاتون ارسال این ویدیو برای سایر علاقمندان درج لایک و کامنت و مطرح کردن تجربه کاربری خودتون و سوالات در کامنت های مربوط به همین ویدیو در یوتیوب هست. این کار شما کمک میکنه تا شبکه اجتماعی ما هم بزرگتر بشه توی این ویدیو میخوام در خصوص قرارداتهای آتی صحبت بکنم قسمت اول این ویدیو رو هفته پیش شما مشاهده کردین این قسمت دوم هست و اگر همین الان با این قسمت آشنا شدید و در خصوص قرارداتهای آتی اطلاعاتی ندارید پیشنهاد می‌کنم ابتدا قسمت اول رو مشاهده کنید و بعد بیاین سراغ این قسمت این بالا براتون کارت میکنم اگر اینطوری همینجا این ویدیو رو پاس کنید قسمت اول رو مشاهده کنید و بعد این قسمت رو مثل همیشه بحث سلب مسئولیت مطرح هست اینکه این ویدیو فقط جنبه آموزشی داره و اگر شما میخواین در مقاصد اقتصادی از اون استفاده بکنید و معامله گری تمام ریسک معامله بر عهده سرمایه گذار هست و از این محل مسئولیتی بر عهده ما نیست ویدیو نحوه استفاده از ویدیوهای کانال ما هم در یوتیوب اشتراک گذاشته شده ویدیو 80ام هست و شما میتونید برای اثربخش تر شدن آموزش هایی که از این کانال دریافت میکنید حتما از اون ویدیو استفاده کنید در قسمت قبل های آتی اتیچیز انواایش به چه صورتی هست اهدافی که داره پیگیری میکنه و یک نمونه مثال عملی رو با هم مرور کردیم توی این قسمت که قسمت دوم هست میخوایم به قرارداد آتی بیت کوین نقشه قرارداد بیت کوین، پلتفرم های اون و مقایسهش با قرارداد نقدی و فرصت ها و تهدیدایی این زمینه رو با هم بررسی کنیم. در قسمت قبل اهداف قرارداد آتی رو با هم دیدیم به ث بازی بازیزی و هیژینگ بود که مثالی هم در این خصوص ارائه شد حالا بحث قرارداد آتی بیت کوین با مدل بازار, بازار گاوی و بازار خرسی اگر فرض بکنیم پیشبینه شما مبنی بر این هست که بازار به سمت رشد و بازدهی خوب میره بهتره که اول یه قرارداد لانگ ببندید بعد یه قرارداد شورت و پوزیشن رو ببندید و اینجا تک پرافیت کنید که تیک پرافیتتون همراه با سود باشه حاجی انکه بعد زیر رو در نظر بگیرید که مارجین کال نشی بحث خرسی اگر بازار میبینید ریزشی هست استعلام میگم بازار دو طرفه اینجاست که خودشونشون نشون میده اگر بازار داره میریزه و شما تشخیص دادی که این بازار نزولی هست میتونی اول قرارداد فروش ببندی یعنی شورت و بعد بیا لانگ ببندی خرید که پوزیشنت کلوز بشه و اونجا تک مثبت انجام بدی کاربردای این قرارداد آتی چیه ببینید بیت کوین داره 4 چوب نیست یه قانون نداره اما وقتی که میاد چون نظارتی هم روی بازار کریپتوکارنسی وجود نداره اما وقتی که میاد معاملات بیت کوین بر مبنای فیوچر کانترکت مطرح میشه چون اون قوانین و مقررات داره سی اف تی سی بود تو ویدیوی اول که مطرح کردم 1974 اومدن قوانین و مقررات گذاشن برای جلوگیری از دستکاری در قیمت و نمیدونم شفاف شدن قیمت و به آخر اینجا خودشون نشون میده چون این پلتفرم فیوچر کانترکت‌ها یه پلتفرم قانونی و مشخص هست و کالایی خریداری نمیشه روی این موضوع پس میشه از قراردادهای آتیش استفاده کرد و ضمناً تبادلات بیت کوین تو خیلی کشورها ممنوعه جرم هست حساب میشه و اما وقتی که بی قرارداد آتی بیت کوینو بگید دیگه نیومدی روی کالا... یعنی کالایی شما خرید نکردی عملاً اومدی چیکار کردی اومدی بر اساس اه... نوسانات قیمت پیش بینی کردی و خب حالا سودت هم داری دریافت میکنی اما در نظر داشته باشیم تو قرار تعریف قرارداد آتی اومده اشاره شده به این که یک کالای مشخص در زمان مشخص بین دو تا آدم مشخص با قیمت مشخص منعقد شده و توافق شده که مبادله کنند اما در واقعیت کمتر از یک درصد منتج میشه به تحویل کالا بین خریدار و فروشنده اکثرا قبل از اینکه پوزیشن یعنی قرار داده بره به سررسیدش برسه مبادله شده و قرارداد بسته شده و سرمایه گذار اومده استفاده رو برده این تحویل کالا فقط در بازارهایی که مثلا همون داستان مثال دوده و لاستیک و خودروساز بود که زده بودم اونجاها مورد استفاده قرار میگیره نقش قراردادهای آتی تو بیت کوین چیه ببینید اول از همه کاهش میزان نوسانات قیمت در بازار نقدی چرا چون چشم به چشم همه به این فیوچر کانترکت مثلا طرف تو دیگه چه جوری داره می‌بینه و آدمای حرفه‌ای‌تر می‌بینن سمتش سهولت در معاملات بدون نیاز به صرافی کیف پول یکی از مشکلات سرمایه‌گذاره اینی که اول کیف پول امن پیدا کنن حالا فرض کنیم پیدا کردن ما در خصوص کیف پول یه مجموعه ویدیو خوب ساختیم یکیشو این بالا کارت می‌کنم حتما برید ببینید و بعد بحث س... انتخاب صرافی امروز که با هم داریم صحبت می‌کنیم عواصت مهمان سال 1399 هست و چند روز پیش شنیدیم بیت‌ماکس به خاطر 190000 تا بیت کوینی که داره مطمئن به پولشویی شده خب حال خیلی ها اومدن پولشون از بیت مکس بکشن بیرون و نگرانی وجود داره پس وقتی که شما نه پول بخوایی نه صرافی بخوای و بیای رو پلتفرم فیوتر کانترکت ها کنی پس ریسکت هم کمتر شده خیلی هم ساده تر میشه بستر قانونی و پذیرفته شده هم داره توی تمام کشورها و این کمک میکنه مثلا صندوق های گذاری صندوق های مربوط به مثلا صندوق های بازنشستگیه سازمان های بزرگ، سازمان های سرمایه گذاری و حتی بانک ها بیان و شرکت ها بیان سراغ استفاده از این نوع قرارداد ها و اینکه اصلا این مسئله کمک میکنه وقتی که اینها که تو ردیف سوم بهش اشاره شد صندوق و غیره بیان توی این بازی این بازار بزرگتر شده و نقش شوندگیش هم افزایش پیدا میکنه پس این قرارداد آتی خیلی قراردادهای های مهمی هست پلتفرم‌های های آتی بیتکوین شامل بایننس و بای بیت و افتی ایکس و کرکوین و بیت مکس که بهتون ارز کدم اوکی ایکسچینج و همینطور که می‌بینید تا پایین اومده مختلف مختلفو معرفی کردم اما نکات مهم در انتخاب یه صرافی قرارداد آتی چیه اول اینکه تعداد ارزی که پوشش میده چند تاست صرفا بیت کوین نباشه شما میتونید روی مثلا اتریوم هم خیلی خوب عمل بکنید با توجه به شرایطی که این آل کوین داره از تعداد ارز پوشش داده شده کارمزد معاملات این عدد توی خیلی از کارگزاری ها متفاوت در نظر داشته باشین که حتما اینا ببینید من یه مقایسه این کارگزاری ها توی توی لینکشو توی پست مربوط به هم ویدیو در یوتیوب اشتراک می‌ذارم که اونو بگیرید از اونجا نگاه کنید که این رتبه‌بندی رو اونجا داره و همین ترتیب 12 تایی که خدمتتون گفتن و بر اساس این فاکتورها هم اومده دسته‌بندیشون کرده بحث حجم معاملاتشون هست هر چی حجم بالاتر باشه به نفع شماس و نقشه‌وندگیش بالاتره و همونطور اشاره می‌کنم تو ردیف چهارم نقشه‌وندگی هست درگاه‌های معاملاتی‌ش آ یا فقط سایتش اپلیکیشنش این خوب بهتون کمک می‌کنه دسترسی پذیرتر باشه ذریبه احرام معاملاتی‌شون مثلا رو بیت‌ماکس فیک تا 120م ساپورت میکنه یا بایننس تا 120م ساپورت میکنه بعضیا مثلا این لیوریج رو تا مثلا عددای کمتری میگن 50 میگیرن 70 میگیرن در نظر داشته باشین وقت نکته خیلی مهمش اینه که محیط دمو داشته باشه که شما بتونید این ابزار رو چون هر سایت متوابق شرط خودش طراحی کرده همه مطابق استاندارد که نرفتن جلو شما میتونید تو محیط دمو دستتون را بیفته ببینید که حالا هر کدوم از این دکمه ها رو نمیدونم فیوچر کانترکتی که حالا شرایط خاصش رو مطرح کرده کجا قرار داده چجور میتونین ازش استفاده کنین و نکته خیلی خیلی خیلی خیلی مهمش اینه که آیا روش های دریافت و پرداختش منوط فقط به عرض فیات هست یا اینکه که نه کریپتان هم میپذیره و این خب نکته بسیار بسیار مهمیه چرا چون به شما کمک میکنه که اگر مثلا بخواد به شما فقط کریپتو بده تو شرایط ریزشی خب به ضرر شما میشه شما قرارداد بسته بدن میخواد بهت کریپتو بده خب این که فایده نداره مثلا یو دی تی بده یا تت دلار تتر بده که ازش بتونی استفاده کنی یا حداقل خودت هجج بکنی پس در نظر داشته باشین مسئله رو هر چی تعداد روش‌های پرداختش بیشتر باشه بهتره هر چی تعداد ارزش بیشتر باشه برای شما جذابتره تره درگاه های معاملاتیش بیشتر باشه اهمیت بیشتری برای شما خواهد داشت و زریع به احرام معاملاتیش هرچی بالاتر به نفع شما خواهد بود و در نظر داشته باشه این داستان زریع به احرام معاملاتی بسیار بسیار کار پر ریسکی هست اگر وارد به موضوع هستین از لیورج استفاده کنید مقایسه قرارداد آتی با نقدی خب خیلی شاید تصوری نداشته باشه نقدی میگیریم زیر سر اونم هست خیلی راحتتر میتونیم ازش استفاده کنیم چرا باید بریم از قراردادهای آتی استفاده بکنیم یکی از نکات بسیار مهم تو این مسئله اینه که حرفه‌ایهای بازار میرن سمت قراردادهای آتی قسمتی از منابع مالیشون رو میبرن تو قرارداد آتی با لورج عملاً اون تعداد یا الکوینی که مد نظرشون رو خریداری میکنن الباقی این نقدرشون میبرن تو الکوین های دیگه یا تو بازار های دیگه ازش استفاده میکنن که بتونن از این ضریب احرام معاملاتی نهایت استفاده رو ببرن نوسان زیاد در بازار نقدی داریم در مقابل اینکه تو بازار آتی ما یه مقداری شرایطمون ریسکش پایین تره منابع مالی بیشتر توی بازار نقدی باید بردشه به خاطر اینکه شما خریدتون به صورت نقدیه و به لحظه است و تصفیهش همونطور که بالاتر گفتن تصفیه نقدیه اما در بازار آتی چون از زریب, زریب اهرام معاملاتی استفاده میکنید و همون اهرام مالی ازش یاد میکنن، این leverage به شما کمک میکنه تا بتونید منابع مالی کمتر رو به حجم بالاتری از کوین و آلت کوین مورد نظرتون برسونید و به راحتی بتونید خرید و فروش بکنید با کمی تبهر از استفاده از لیوریش نهایت استفاده را از فرصت های بازار ببرید امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین با اشتراک این ویدیو در سایر شبکه های اجتماعی ارسالش برای دوستاتون و معرفی کانال ما درج کامنت و لایک کردن این ویدیو در یوتیوب کمک میکنه شبکه دوستان ما هم گسترش پیدا بکنه در ضمن اگر بخواین از ما حمایت مادی بکنید به راحتی میتونید از آدرس کیف پول اتریوم یا آدرس پال که در پست مربوط به همین ویدیو در یوتیوب اشتراک گذاشتم استفاده بکنید اگر تا الان عضو کانال ما نشدید همین الان روی این لوگو کلیک بکنید دکمه زنگولر هم بزنید تا از آخرین اخبار و اطلاعات پیرامون کریپتوکارنسی به لحظه ای که ما این ویدیو رو آپلود می کنیم، زودتر از بقیه و از طریق یک ایمیل خودکار مطلع بشید ممنون که تا اینجا همراه ما بودید خدا نگهدار.